За його словами, загалом нових трамваїв, зібраних на підприємстві, курсує Запоріжям 15. З них п'ять саме з таким кольором і дизайном вагона. Корпуси виготовляють у Києві, решта зроблена працівниками Запоріжжя Електротрансу. Посередині вагони є місце для пасажира з інвалідністю на візочку. Тут нижча підлуга, є розкладний пандус і подушка безпеки для візочка під час руху трамвая. Європейські вущі. Трошки менше, скажем так, пасажирів, які можуть скористатися, і він не низькополодий. Тобто, ви бачили, да, низький пол. Люди з обмеженими можливостями, мамочки з колясочками, да, вони спокійно тут заходять. Європейському трима це трошки сложніше, на більш доступніше. У нас є пряма лінія, да, тобто, ви бачили, там у нас об'яви є. Люди звертаються напряму і просять – зробіть те, зробіть те, ми це все прораховуємо. Так. І тому, скажімо так, по нашим можливостям ми йдемо на зустрічі. Для водія трамваю дуже зручне сидіння. Воно крутиться, от, що добре можна буде обілючувати пасажирів. Інформатор працює. Для полегшення водія це найголовніше, що не завжди можна відволікатися. Вийдимість, прекрасна видімість ну, трамваї в тому. Опалення, що салона, що кабіни водія дуже зручне. Вийдеміць стікла часіки дуже добре працюють, аби отримувати нинішню вартість проїзду. електротранспорт потребує регулярних дотацій із міського бюджету, бо нині є збитковим, сказав Володимир Сухачов. Зараз у нас 6 гривень. Де а. а яка ви прораховували економічну обґрунтованість проїзду? От, якщо ви собі вартість так а, близько ну від маршруту. Так, десь від 16 до 21 гривні.